I'm so gonna مرحبا ترحيبا اللي لها هاساس مرحبا من عرف صيت ومواقف وفخر قدم الفنجان ونلحق ترحب وسلام عود نزرق لثني شفر عين القدر حفل من كبر صار انكسر هم قادمة نشام ما تجلين الكدر كل واحد من نهوم لا بد الموقف وقف ما يتصدد عن نزوم